وجدوا ايضاح الرد على هذه الشبه التي يروض لها دعاة تحديد الناس وهي قولهم ان هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم كسفة العيال سأل ان تترك, تترك ورثتك اغنياء خير لك من ان تتركهم فقراء يسألون الناس فما مدى صحة هذا الحديث وما الرد على هؤلاء هذا طائل جمع حفل وباطل جمع حفل وباطل اياكم ورسات العيال هذا لا، ما الهصل ما قال النبي يكون كالربيع أيوة. <تصفيق> يا رسول الله هذا باطل منكر هذا موضوع ما له انما قال سعد لما قال سعد يا رسول الله هو مريض سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عشره من المجنة تحدث في الوداع قال له ثلث مال هو مريض رضي الله عنه ذاك الوقت وليس الا ليله واحده قال اتصدق بثلث مالي قال لا قال فشطر قال لا قال فالثلث قال ثلث واترك فيه انك ان ترى ورثه ورث الغنيه خير من ان ترى ما يحرق من الناس فان المثقال له لا يصدق بأكثر من الثلث ان يبغي المال الورى ولا يصيب بأكثر من الثلث ولا يصدقه مريض بأكثر من الثلث وغير لها انه اذا ترك ورثه الغنيه ورث خير من تركهم عاله ان يعني الفقراء يحتفظون الناس بسبب الناس فهذه وحيه بالاحسان الى الدنيا ويبقي لهم مالا ينفعهم بعد وفاته وليس فيه توصيلهم في ترك كافه العيان لا, لا. لا. هذا منك ولا يكره وصف النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا من كلام النبي وصيه للناس للرجال ان يتركوا لاولادهم وذرياتهم شيئا ينفعهم من المال ولا يصدقوا في اوراقهم لا يصدقوا في مرضهم ولا يوصفوا بمالهم في مرضهم ولا يصدقوا من ذلك للثلث عن مرض ولا يصدقوا وصيه للثلث حتى يبقى المال للوراثه والذريه ينتفعونه ويستفيدون منه هوا حتى لا يبقى الذريه عاله فقراء يحتاجون الى سؤال النفس هذا كلام الله يسوع <تصفيق>